Dioxiner er ett eksempel på skadelige kjemiske stoffer som mennesker har produsert, ofte uten at det var vært klare den skadelige virkningen. Dioxiner er en stor gruppe av klorholdige giftstoffer, som deles inn i to grupper. Dioxiner og furaner. Det finnes 75 typer dioksiner og 135 typer furaner. Ettersom de er ganske like, slås de sammen og dioksiner brukes som en samlebetegnelse. Dioxiner består av karbon, hydrogen, oksygen og klor, bygget opp i en ringstruktur. Dioxinene produseres i midlertid ikke med en spesiell hensikt. De kan være ett biprodukt av kjemiske processer i industrien, for eksempel bleking av papir med klor, eller ved forbrenning av organisk materiale når det er klor til stede. Før man var klar over at avfallsstoffene fantes og at de var ett problem, ble allt sluppet ut i omgivelsene og havnet etter hvert opp i fisk, fugl, dyr og mennesker. Dioxiner spres via både luft og vann og tas lett opp i organismer. Fordøyelsen virker uheldigvis som et filter som tar opp og lagrer all dioksin i fettvev. Det blir lett konsentrert oppover i næringskjedene. Rovdyr og rovfugler er særlig utsatt fordi de får i seg mye dioksin gjennom byttedyr. Siden det lagres i fettvev går svært mye av lagrede dioksiner over i morsmelk og skader spebarn. Foster og spebarn er i rask vekst og utvikling og er derfor mest utsatt. De skadelige virkningene av dioksiner er ikke alltid så lett å se, unntatt ved akutt forgiftning genom store doser. Et kjent tilfelle var förgiftningen av Ukrainas president Viktor Yushchenko. Han ett fullstendig utseende på grunn av byller og kviser i ansiktet, også kjent som klorakne. Det som i midlertid ikke er så lett å få øye på er at dioksiner øker risikoen for kreft, Særlig fordi som er utsatt for store doser, som en del industriarbeidere. Nedbryting av dioksiner i kroppen tar lang tid, fordi dette er en fremmed forbindelse for naturen. Det finnes derfor ikke noe effektiv nedbrytingssystem for dioksiner. Hos mennesker antas det at det tar 6-10 år før mengden dioksiner i fettvevet er halvert. Det betyr at selv etter 40 år kan man ha igjen 3-4 til prosent av den opprinnelige mengden. I tillegg kan kroppen få nye tilførsler av dioksin i løpet av de 40 årene. Det har vært flere skandaler knyttet til dioksiner i matvarer. I 1999 hadde en belgisk produsent av dyrefor brukt frityrolje, forurenset med dioksiner i fôrproduksjonen. Og kjøtt fra kylling, gris og storfe, som spiste dette, brakte dioksiner videre til mennesker. Forholdet ble oppdaget såpass raskt at det ikke ble store konsekvenser. I noen episoder tidligere derimot, i Japan i 1968 og i Taiwan i 1979, oppstod det merkelige sykdommer hos tusenvis av personer. Årsakene viste seg i begge tilfeller å være risolje med et høyt dioxin innhold. De største skadene man vet om er nok likvel følgene av Agent Orange et kjemisk våpen brukt i Vietnamkrigen fra 1961 til 1971. Amerikanerne ønsket å drepe skogen som de nordvietnamesiske styrkene gjemte seg under, og det ble sprøytet ut tusenvis ton av et stoff som drepte bladverket på trærne, men som også innholdt dioksiner og dermed skadet dyr og mennesker. Hvor mange sivile og soldater fra Nord-Vietnam som ble rammet er ikke kjent. Men cirka 200 000 amerikanske krigsveteraner rapporterte senere om helseskader relatert til dette. Menneskeheten har god kunskap om farene ved dioksiner. Men det er alltid miljøkriminalitet og ignoranse til stede. Det viktigste er i midlertid at vi har internasjonale lover og regler, og ett kontrollsystem som kan håndheve disse.